Buyur, mənim özünüzü təqrib edin. Ekberov Fuad mübarizə oldu. Elvəndən qaçıqlı, 2-ci 50. 2-ci daha doğrusu, hələn. O, nə oldu? Sizi kim vurdu bu halası aldı, kimlər tərəfindən? Mənim, Abşenorayın icra hakimiyyətinin qoçuları. 15-18 nəfər sayda başında baba olmaqla ən əsası polisin gözlərinin qarşısında bu hadisə baş verdi. Niyə baş vermənin səbəbi də ondan ibarətdir ki, Qazılaşmalısınız, mən siz onlara cavab verdim, mənim əlimdə puca var, dövrətim edək puca. Bunlar əhəmiyyət qoymadan 15 nəfəri, 10 nəfəri, 8 nəfəri həmisi mənim bu halə salıb, evimin bu vəziyyəti salıblar. Mən etiraz əlaməti olaraq etiraz edirəm. Etirazı mən necə edə bilərəm? Etirazı onunla edə bilərəm ki, Bu, mənim məncəlindir, şəxsi mülkümdür. Buradan benzin töküb sizin gözlərinizin qamanında yandırabiləm, etirazımı belə edə bilərəm. Başqa tüm necə edə bilərəm? Üç gün vaxt verirəm, müvafiq orqanları mənim səsimə cavab verməsə, yəqin başqa yollara əlatıb, onları həyət kəsin gözünü, sizin gözünün sizin jurnalistərin gözünün qarşısını özümə qəst edəcəm. Mən belə quruluşu sevmirəm, mən qarrupcaya yox deyirəm. Bunlar qarrup sanirərdir. Qorrupsiya, mənim günahım Rədik, mən necə pul verə bilərəm? Mən 214 malıq sizdən pensiya pulu alıram. Yəni sizdən pul istərdilər? Əlbəttə sütür... pul istərdilər, əlbəttə pul istərdilər. Abşoronya rayon icra o, hakimiyyəti? Bu hakimiyyəti İradə deyək, bunu hər kəs bilir. Məni tanıyanlar, məni bilərlər, hamısı bilir ki, mən necə aktiv bir vətəndaş olacaq. Təxminən, neçə saat, neçə, neçə dəqiqə bundan əvvəl olur? Bu, ardından 12-1 radələrində başlayırdı. Bu, mənim hüququ sənədim çıxarışım. Hamısı əlimdə teft pasportunu Buyurun, baxa bilərsiniz. Bütün üfa, dövlətin bütün sənətləri mənim əlimdədir. Yandırışıq qarar qətararə asaq. Qarar qətararə asaq. Hop! Bədəsini eyandırdınız. 3 gün ərzində mənim səsime səs verməsələr Cənab prezident sizə müraciət edirəm, səsimə səs verməsən özümü bu qaz turbasına açacam.